Шукаєте, де в Україні можна купити інвестиційні монети? В Ощадбанку ви можете знайти найбільший перелік інвестиційних монет в Україні. Ви можете придбати монети як в золоті, так і в сріблі. Сьогодні Ощадбанк пропонує один з найбільших переліків інвестиційних монет в Україні, які можна придбати у відділеннях міста Києва, Харкова, Львова, Одеси і інших великих міст України. Каталог монет «Витощить банку» містить пропозиції не тільки від Національного банку України, але й від банків інших країн, такі як Австралія, Білорусія, Бенін, Ізраїль, Канада, Китай, Лаос, Мексика, Острів Мен та інші. Монети Банку, виготовлені зі срібла і золота, мають малюнки наступних тематик біблейні сюжети, важливі події, знаменитості України та світу, герої вітчизняної війни, герої козацької доби, знаки зодіаку, до Дня народження, мистецтво, монети на удачу, морська історія України, народна творчість, обряди і свята, пам'ятки архітектури, подарунки коханим, православні святині, спорт, східний календар, флора і фауна, художники та інших. Перш ніж звертатись до відділення банку з проханням придбати інвестиційні монети, краще попередньо позвонити в службу підтримки за номером 0800 210 800 та переконатись, що Монета, що вас зацікавила, є у саме підрозділі, який ви будете відвідувати. Крім цього, на сайті Ощадбанка можна знайомитись з повним переліком монет, які пропонує Ощадбанк, та відфільтрувати пропозиції, які вас можуть зацікавити за країною походження, видом металу та тематикою монети.